Провести 26-річного капітана Олександра Дмитрака в останню путь прийшла родичка загиблого Тамара Дмитрак. Вибір дороги військового, його був осознаний, він хотів тільки бути військовим, Якось два роки тому з батьком сталася трагедія, інфаркт. І от ми зустрілися, він приїхав. Я кажу, Саша, ти не жалкуєш, ти ж зразу після училища пішов на передову, тоді не напався. Він каже, "Ні, там моє місце. Хтось має захищати батьківщину. Прийшов в АТО, він має нагороди. Він дуже добре зарекомендував ще в училищі, коли вчився. За словами Тамари Дмитрак, на початку повномасштабного вторгнення Олександр воював на Херсонському напрямку. Після звільнення Херсону був у Донецькій області, де 16 січня загинув під час виконання бойового завдання. З Олександром Дмитраком, побратим з позивним ДОК, познайомився 30 березня 2022 року. Ми потрапили в село Новомиколаївка Миколаївської Миколаївській області. Нас привезли на, ну, на підселення до в роту, а вже особисто зустріч він тоді виконував обов'язки командира батальйону, його деказ, тим, тим, тим, тимчасово, а вже після першої атаки ми як, вже зустрілися на позиції на насліпом, це десь було. 10 чи 12 квітня. І так потихеньку почалася наша служба разом. Попри тим каже, Олександр був справжнім патріотом своєї держави. Беріг хлопців, переживав, не кидав на смерть, хочом зря. Командир був, молодий, може, може чого чогось не знав, може, чого чогось не вмів, але був хорошим командиром. Поховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегульник. Суспільне новини. Хмельницький.